Всі криптовалюти основані на здійсненні складних математичних розрахунків, алгоритми яких приписуються її розробниками. Причому ці розрахунки здійснюються не на якомусь одному центральному серверами, а на різних комп'ютерах учасниками мережі. Для здійснення розрахунків щодо генерації нової криптовалюти створені спеціальні програми – майнери, які займаються обчисленням завдання. Після кожної успішної обробки блоку даних майнер розсилає результати всім іншим майнерам – учасників мережі, які перевіряють їх і використовують в своїх обчисленнях, створюючи так звані ланцюжки блоків. Це дозволяє створити та розширити унікальний код криптовалюти. Крім того, в блокчейн записуються дані стосовно всіх операцій з криптовалютою в цей період часу, а саме адреси гаманців, суми операцій тощо, та здійснюється шифрування даних. Таким чином, створення криптовалюти чимось схожі з розробкою золотої жили. Адже здобування кожної нової криптовалюти стає більш важчим, адже ростає складність розрахунків. Крім того, багато часу витрачається на її створення саме і комп'ютером та використовується багато електроенергії. Тому занепад криптовалюти вважається тоді, коли витрати на її створення перевищують її вартість. Mm-hmm.